وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان مِيقَاتًا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم انما كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابفين فيها احقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، الا حميما وغساقا جزاء وفاقا.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 يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أبن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا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 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى،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 وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم الكفره الفجره بسم الله الرحمن الرحيم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 وما هو على الغيب بطنين وما هو بقول شيطان رجيم فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاء لا أن يشاء الله وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت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 وما أدراك ما عنيون كتاب مرضون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك نضره النعيم يسطون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون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 وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُم لَا يُؤْمِنُونَ فَمَا لَهُم لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ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 الله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم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 اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قران مجيد في نوح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 مما خلق خلق مما مَّاءٍ دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائر يوم تبنى السرائر فما له من ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصر وما هو بِالْهَزْلِ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى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 فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت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 وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاطون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لم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 نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم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 أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسخبة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 عنيهم نار مضدا بسم الله الرحمن الرحيم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 وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا بسم الله الرحمن الرحيم وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَا وَالنَّهَارِ إِذَا تجلى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ والأنثى إِنَّ سَعِيَكُمْ لشتى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 علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلقى لا يَصْلَاهَا إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنب نبه الأتقى الذي يأتم له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابْتِغَاءَ وجه رب الأعلى وَلَسَوْفَ سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى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 فأغنى فأمّ اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدف بسم الله الرحمن الرحيم لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك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 ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر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 وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة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 الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن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 كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مقصده في عمد ممدده بسم الله الرحمن الرحيم